Rezboi total între Traian Besescu sublinierei Sebastian Ghic, mogulul fugar, fecut praf nu am avut ticlo sublinierea. Rezboi total între fostul presubliniere dinte, Traian Besescu sublinierei mogulul fugar, Sebastian Ghic. Actualul senator lansează o serie de acuzații la adresa milionarului fugit în Serbia. Besescu a declarat ce nu se aștepta să fie înregistrat de Sebastian Ghi când s-a întâlnit cu el. Besescu a merturisit ce s-a văzut cu Ghi pentru a afla dacă el a fost cel care a prezentat pozele de la Paris. M-am întâlnit cu el de foarte multe ori. Eu am vrut să aflu un mister după ce mi-am terminat mandatul. Misterul faptului ce el a fost cel care a prezentat pozele de la Paris. Eu am primit un raport ii din raport, am spus în regul, nu e begat serei, asta nu înseamnă ce am i-a a trebuit să am reacția instituional. Eu n-am avut ticloia să fac ce a făcut el, să-l înregistrez. Eu m-am dus ca un om de bun credin care voia să afle ceva. Numea așteptam să înregistreze discuile dar a s-a întâmplat. Până la urmare caracteri a declarat Traian Besescu pe B1 TV.